الأسماء يعني على سعد الجسر <متشحوب. hacen> على سفر حمسة سرعة سعد سعد سعة سعة سعة سعة سعة سعة سعة سعة سعة سعود يهبر الجزيل من شعر ما في لهمتين على الصفحة سمين الهام حسين ضد صفحة كاملة بالأسرى كل على صفحة خمسة سحر سبعة سعاد تسعة ستة